فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثال. وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العليم مثالا وأراقب الرحمن جل جلاله و للوطن الحبيب مشيدا، أنما إليه وأستفيض جلال وأراقب الرحمن جل جلاله، وتقدست اسماءه وتعالى، واكون للوطن الحبيب مشيدا، أنما إليه في ضجلالا وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا وابر واحتسبا بأم وآل فاضى علي محبة ودلالا، واكون في عمل التطوع قدوة، واصوغ من عزم الرجال مجال وامر محتسبا بام واب فاضاع علي محبة ودلالا، واكون في عمل التطوع قدوة وأصوغ من عزم الرجال مجالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد اسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميل فأكون بالقيم العظيمة جدولاً أسقي الحياة محبة وفعالاً هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزاة هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها نزالا لا تسأل المقدام عن سبل العلا ستراه طيرا بالعزيمة جاء أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا